السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين متابعي قناة الفيروز للسر الحيوانية وكل عام وأنتم بخير ونبدأ عرضنا النهاردة ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ومعانا عرضنا النهاردة شابة بكرية أو الموسم خليط هولشتاين عالي نقول تاني شابه خليط هولشتاين عالي وبكرية اول موسم الشابه كسره اربع سنات بس واللبن ما شاء الله معانا من خمسة وعشرين كيلو لتلاتين كيلو في اليوم اللبن ما شاء الله خمسة وعشرين كيلو لتلاتين كيلو في اليوم الشابة يا جماعة بتحلب تلات مرات في اليوم مرة الساعة سبعة الصبح ومرة الساعة اتنين الضهر ومرة الساعة عشرة بالليل ونقول تاني شابة خليط هولشتاين عالي بكرية أول موسم كسرة أربع سنات والدة نتاية تلقيح هولشتاين واللبن ما شاء الله من خمسة وعشرين لتلاتين كيلو في اليوم بتحلب تلات مرات مرة الساعة سبعة الصبح ومرة الساعة اتنين الضه ومرة الساعة عشرة بالليل الشابة وراها نتايه تلقيح هولوستاين للاستفسار عن اي شيء يخص العرض العنوان مركز أطور محافظة الغربية عند أبو محمد تليفون صفر عشرة ستة سبعة تليفون آخر العنوان مرة تانية مركز أطور محافظة الغربية أبو محمد تليفون ستة سبعة سبعة واحد ستة زيرو زيرو او تليفون زيرو وستين ستين أربعة واحد لو عجبكم عرضنا النهاردة ريت تدعمونا بلايك او اعجاب واشتركوا معنا في القناة عشان ان شاء الله في عروض تانية مميزة خلال هذا الاسبوع وعشان تكون أو من أول الناس اللي بيوصلها عروضنا ياريت تكون مشترك معانا في القناة ونسيبكوا بقى تستمتعوا بعرضنا المميز النهارده واتفرجوا على الفيديو مدته تقريبا سبع دقايق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته